Miten hakea kurssikirjaa? Tarkista kurssikirjan tarkat tiedot opinto-oppaasta. Voit hakea kurssikirjaa esimerkiksi kirjoittamalla kirjan nimen ja tekijän tai tekijöiden sukunimet hakukenttään. Hakutuloksiin tulevat kaikki kirjan ja tekijöiden nimet sisältävät viitteet, niin painetut kuin elektroniset kirjat. Voit järjestää hakutulokset uusimmasta alkaen valitsemalla yläreunan järjestää valikosta vuosi uusin ensin. Klikkaa haluamasi teoksen ja painoksen nimeä. Kurssikirjat löytyvät kirjaston toisesta kerroksesta. Kurssikirjojen sijaintitunnus on K. Kurssikirjojen lyhytlainakappaleet ovat myös toisessa kerroksessa. Lyhytlainakappaleiden sijainti on KY. Jos kurssikirjan kaikki kappaleet ovat lainassa, voit tehdä siihen varauksen Finnan kautta.